آسٹریلیا کے نارتھ ایسٹ کے اندر ایک کنٹری آئلینڈ ہے جس کا نام ہے نارو یہاں کے شکار ہے اور یہ اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ یعنی کہ میکڈونل یا کے سی وغیرہ بھی موجود نہیں ہے بلکہ ایسا ان کے لیون اسٹینڈرڈ کی وجہ سے ہے دنیا میں اس وقت 2.1 پوائنٹ ون بلین لوگ یعنی ٹوٹل پاپولیشن کا تھرٹی پرسینٹ لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور ہر سال تین ملین لوگ اس وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر جن میں سے سب سے زیادہ اموات ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں